Hei, i dag skal jeg vise riktig bruk av vater. Vateren har libelle. Det er i midten her. Den viser om det du måler er i vater. For å kontrollere vateren, så må den legge mot et underlag. Og se at den viser det samme på begge siden. Hvis den ikke gjør det, så kan det være noe galt med vateren. Når man ska bruke vateren, så må man passe på at det ikke ligger noe mellom vater og underlag. Libella skal være så nær som mulig.